Розкажу я тобі одну захопливу казку про нічного кудлая, яку мені розповіла моя матуся, а їй розповіла моя бабуся, а бабуся переповіла прабабуся. Давним-давно за міфічних часів жили незвичайні істоти, яких називали гіпогрифами. Вони мали незвичайну будову тіла з крилами, головою й передніми лапами орла, а задньою частиною коня. Іпогрифи були за своєю наторою добрі та хоробрі, жили у мирі з її. Іншими міфічними істотами. Їпогрифі жили сім'ями, і саме про одну із таких сімей сьогодні піде мова. Мешкали наші герої в одній печері, високо в горах, поблизу Середземного моря, але не в холодній і темній, як ви одразу подумали. Ні, а в теплій, просторі та світлій ця сім'я складалася з трьох членів. погрив тато, іпогриф мама та їхній маленький іпогрифік син, якого звали Ашап. У їхній печері було багато кімнат, із них були дві свальні кімнати, одна для батьків, а друга для Ашапа. Він тішився своєю кімнатою, там було зручно і затишно, ібо Грифік був допитливий, активний, непосидючий, любив гратися з друзями у квача та хованки». Кожного вечора сім'я гіпогрифів проводили разом час, грали у ігри, розповідали історії та ділилися своїми враженнями від прожитого дня. А перед сном мама і тато приходили до Ашапа, щоб побажати йому на добраніч та гарних снів. І от одного такого вечора, коли батьки пішли відпочивати, аж крутився з боку на бік і ніяк не міг заснути. Покрутившись деякий час, йому спало на думку встати і походити по кімнаті. Йому здалося, що так до нього швидше прийде сон, але, ходячи по кімнаті, сон зовсім покинув гіпогрифіка. Поки Аша ходячи по своїй кімнаті думав, як повернути йому сон, перед ним зненацька з'являється загадкова істота. І погріфік з острахом подивився на неї, потім промовив: "Ти хто такий? Ти звідки ля тут узявся?" Непроханий гість відповів: "Мене звати Котлай. Я живу у зачарованому лісі, удень відпочиваю, а вночі обходжу свої володіння." Я проходив повз вашої печери та відчув, що хтось тут не спить, та вирішив зайти і привітатися з несплюхою. Кудлай був невеличкого зросту, пухнастий, як плюшевий ведметик, а очі темно-зеленого кольору. Коротше кажучи, вигляд мав потішний, і погрифік ще не бачив таку чударнацьку істоту. Кудлай відповів, «Ти чому ходиш по кімнаті?» І погріфік сумом відповів – мені не спиться. Тоді Кудлай запропонував Ашапу не спати по ночам, а натомість він буде розповідати йому безліч цікавих історій про різні міста та чарівних істот, які заселяють землю. Ашап з радістю прийняв пропозицію, не підозрюючи, що на нього чекає далі. Гіпогрифік так захопився спілкуванням з Котлаєм, що не счувся, як наступив ранок. Вони попрощалися один з одним, і Котлай попрямував відпочивати у зачарований ліс. А гіпогрифік пішов снідати. За сніданком він відчув легку втому, але не звернув спешу на це увагу. Закінчивши, він помчався грати з друзями. День промайнув швидко. Прийшовши додому, Відчув, що почуває себе втомленим, що раніше з ним такого не траплялося. Повечерявши з родиною, він не міг дочекатися, коли знову зустрінеться зі своїм загадковим знайомим. Настала ніч, і Кудлай знову прийшов до гіпографіка з новою порцією потішних історій. А Ашап захопливо слухав, і йому хотілося, щоб Кудлай не зупинявся, а все більше і більше розповідав і по грифіку було з ним так весело, що він забув про сон». Так продовжувалося доволі тривалий час. Кожного разу, коли розпочинався новий день, іпогріфік відчував занепад сил. Він уже не міг, як раніше, радіти, веселитися з друзями, тому що він був знесилений. Все його дратувало, він засинав на ходу, не розуміючи, що з ним відбувається. Гра з друзями з кожним днем все більше його обтяжувала. А шаб постійно спотикався, під час прогулянки друзям доводилося часто його будити, також почав забувати про важливі речі Гіпогрифіка вже дістало постійно бути розбитим Але вдіяти він нічого не міг з собою Розібратися, що відбувається з гіпогрифіком Допомогла випадкова подія Яка сталася з ним на дні народження у Алана Так звали найкращого друга шапа на свято прийшли запрошені гості, серед яких був і Ашап. Після того, як привітали іменинника, Алан запросив всіх бажаючих пограти у активні ігри. Піжморки, квача вибувала, всім було так весело, що гамір було чути на всю округу. Тільки одному Ашапу було невесело, все його дратувало, всі йому заважали, то голосно сміялися, то штовхали сильно під час гри. Так йому здавалося. Тоді він розгнівався та й почав псувати свято своєму другові, навмисно штовхав гостей, лопав повітряні кульки, які прикрашали свято, жартував з інших. Одним словом, вів себе нестерпно. Запрошені гості здивовано дивилися на Шапа і не могли зрозуміти, як з радісного гіпогрифіка він перетворився на дратівливого, нестерпного та сумного. Алана засмутили витівки Ашапа, тому він запалом сказав, «Ашап, як ти міг зіпсувати мій день народження? Ти ж мій найкращий друг! Покинь негайно моє свято!» Засмучений Ашап повернувся додому, батьки не очікували його так рано. Тому запитали, щось трапилося. Ашап розповів, що він натворив у друга на день народження і тепер про цей вчинок жалкує. Батьки були не в захваті від такої поведінки свого сина, але вони відчували, що Ашап щось не домовляє. Тоді батьки Єбогріфіка запитали «Є ще щось, що ти хотів би нам розповісти?» Єбогріфік розказав про загадкового кудлая із зачарованого лісу, який приходить кожної ночі до нього і розповідає забавні історії. Батьки гіпогрифіка уважно вислухали і сказали «Синку, коли ми були у твоєму віці, наші батьки розповідали нам про цю загадкову істоту, яка підживлюється життєвою силою дітей, які по ночам не сплять. І єдиний спосіб його здолати – це вчасно лягати спати та відпочивати у нічний час». Подякувавши батькам за пораду, гіпогрифік попрямував у свою кімнату. Наступила ніч, Кудлай знову прийшов до гіпогрифіка і тільки но хотів почати розповідати йому веселі історії, як гіпогрифік перебив його і сказав У нічний час я буду відпочивати, щоб бути радісним, здоровим та мати сили на цілий день. Як тільки Аша проговорив ці слова, Кудлай зник, як туман, на світанку. Прокинувшись зранку, аж відчув себе бадьоро та сповненим сил, першим ділом, що він зробив, це помчався до свого друга Алана – вибачатися за зіпсоване ним вчорашнє свято. Друзі між собою порозумілися і продовжували товаришувати, як раніше. Дана казка допоможе діткам зрозуміти, яку роль відіграє в їхньому житті сон. Ілюстрацію того казки зробила моя сім'я, для того, щоб діткам не тільки було приємно слухати і повчально, але й щоб візуально вони спостерігали за подіями, які відбуваються в казки.